بتاعك تكلمك تقف وتسمع كلامه. لو سمحت يا ست ام احمد اعملي لي قهوه ساده مغليه معاكي حاضر يا اخويا تعالى آه. لازم تفوق آه. يا كابتن لا يا كابتن اطلع اه يا كابتن لا يا كابتن لازم تفوق عشان امك خليتك عيل بدل ما تبقى راجل بقى. يا كابتن بقى لازم تفوق عشان تسمع كلامي فوق يا كتي يا كتي فو بقول لك